Кладовище на вулиці Кам'янецькій Хмельницького відтепер має статус меморіального парку, розповідає начальник міської ритуальної служби Сергій Бортник. З його слів, таке рішення схвалили депутати міської ради на сесії 15 грудня. На даній сесії у нас відносилось лише питання створення меморіального парку. В подальшому це вже будуть кошти, як я думаю, і кошти підприємства, і частково кошти з бюджету міста. Історик та краєзнавець Сергій Сюнін каже. В нашому місті давно вже було потрібно зробити на місці старовинного цвинтера, щоб по вулиці Кам'янецький дійсно такий меморіальний комплекс. Тому що в багатьох містах Європи, ну і України, старові некрополі, вони не лише просто як пам'ять про людей зберігаються, а зберігаються ще і як пам'ятки історії, культури. Треба відходити від тих радянських стереотипів, коли в дійсності проходило 50 років, цвинтари знищувалися. За словами Сергія Бортника, меморіальний парк – не парк розваг. Тут не буде ні атракціонів, ні якихось розваг. Це місце пам'яті, місце смутку. За його словами, не всі містяни сприймають цвинтар як місце смутку та показує закуток, де, каже, розважаються молоді люди. Статус меморіального парку або ж парку пам'яті, розказує Сергій Ботник, присвоїли, аби покінчити із безладом, бо тепер майже 5 гектарів кладовища належить не приватним людям, а місту. І ритуальна служба, говорить її начальник, може опорядковувати цвинтар. Начальник ритуальної служби каже, уже почистили захаращені могили невідомих, встановили на них металеві хрести і щороку садять молоді дерева на місці старих, зрізаних чи які впали. От на вигляд дивишся, стоїть ясен, здоровий, великий, в один час він падає. Вся коріння тих величезних дерев було поверхнева і при сильних буревіях там, постійно там, два-три-п'ять дерев падало, ламалося навіть трохи летіж інші пам'ятники. Ніякої інфраструктури під те немає, тільки на частині парку є освітлення, з доріжками також проблема. Планується, що роботи з благоустрою розпочнуться у 2022 році, ми плануємо. При коригуванні бюджету весною до виділити кошти, за словами Сергія Бортника, 70 років тому частину кладовища, які складаються з православного, католицького, військового та єврейського секторів, забудували. Та цих могили в склепів каже, ніхто не чіпатиме, бо це пам'ять про жителів Проскурова. Як от хірурга Сергія Полозова, на плиті якого написано, жителі Проскурова несли труну на руках у знак шани до покійника чи ротмістра Архіповича. Це один із ротмістрів, який був на коронації царя Олександра. І один із дванадцятьох, якщо не помиляюсь, саме от за прообразом цієї людини був створений всесвітньо відомий олов'яний солдатик. І не тільки про Проскуровчан, говорить Сергій Бортник, та веде до могили лейтенанта Віктора Едварса, члена королівської родини Великої Британії. Він помер у Першу світову війну від поранень у Проскурівському шпиталі, розказує Сергій Бортник. Кожного року на це кладовище, саме на його могилу, приїжджає військове еташе в Великобританії, представники посольства в Великобританії, роблять покладання на його могилі. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок розповідає, інфраструктуру парку відбудовуватимуть поступово, починаючи з весни наступного року. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.